しかî සහෙල හ්නිිාණෙ 45- හරි සහැා obtained st elaboration සිා alors elaboration of your List of special sport Picasso byуть. en 2 වවප සලා sebagai graphic studio Citian på Pils of Media, Reaktion සහු හි෭, Ernas� Mitgl ඉතින් මේතර වීඩියෝ එක ගේන කරක් මම ගෝල් පාස් එක හදලා Q එකකට ගිහින් පෙච්ර් ගහගත්තාත් ඒක දිහි තමයි ඔවුන්ට වී එක දෙන්නේ මේක අද බලලා දන්නේ නැහෙනි. ඉතින් අපි ඉක්칸ටමම් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔය ෆෝන් එකේ ලියන්න Google කියන ඇප් Google එකේ එකට විශ්වාස ගන්න ඉතින් මේමය වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ දෙක එනවා රෙජිස්ටර් නම් ඉන්න රෙජිස්ටර් ඉන්ටර්ෆේස් එක වලට බටන්. ඉතින් අන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇතුලට මගේ NIC නම් දී ගන්නවා. එතන එන නම් අ මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙනවා ඊපස් send otp කියන එක click කරවම ඔගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට message එකක් එනවා මම මේ විදියට මෙතන ගන්නවා new ID password එක පස්සේ tower personal information සහ අනගිම address එක තමයි ඔගේ address එක නයි ලෙට බස්සෙ අදවස මම මේ විදිහට මගේ වාහනේ මේක සිද්ධ වෙනවා. කලින් දවසේ ඩම්පෝ එකේදී මගේ නම්බර් ප්ලේට් එක ගියා. ඊපස්සේ ඊළඟට මොකද වань ටයිප් වෙච්චස් මොන චැසි නම්? චැසි නම් එකේදී ආගේ මම කාඩ් එකදී ඇති. වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉන්න මේකේ තොරවිද දී ගන්න. දැන් පෙට්‍රෝල්, ඩීසල් කැපිටල් කියලා දාලා එල්පික් රෙජිස්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාගේ අර ෆුවල් ටයිප් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ QR කෝඩ් එක තියෙනවා. ඊටපස්සේ ඊට පහෙන් තියෙන ලීටර් කීයක් ගහගන්න පුළුනේ. ඒක නෙමෙයි YouTube මොබයිල් අරවා කලින් නම්බර් එකක් දුන්නේ. ඒ නම්බර් එකට මෙන්න මේක දෙනවා. ඉතින් අදින ගායම් જોઈකන අනිවාර්යයෙන්ම චැනල් එක subscribe කරලා ඉරියව්වට ටික bell icon එක টিස්සෝ මම දැන් හැම වීඩියෝම පාරට තලයි ඔයාලා බලගන්න. මුලවෙලින්